Mr. Johnson úgy döntött, hogy kalandor lesz, tehát amint ezt a Chamberlandi rejtély előírja, a legjobb szállóban bérelt szobát, csináltatott két rangú ruhát, és elhatározta, hogy sürgősen szertesz egy szőke ismeretségére, aki már évek óta, mint nemzetközi kémnő, tevékenykedik Párizsban. Eleinte alig talált ilyet.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 Este egy petróleum fényénél sárgás, izzadt légionisták piszkos pálinkás poharakat szorongatva körülülték az asztalt, amely fölött sűrű légyraj és némi istálószag lebegett, mert e helység, mint általában a párvenük, soha többé nem veszítette el teljesen sötét múltjának némi jellegét. A régen eltávolított lovak illúziója ott terjenget halványan, de érezhetően a levegőben. Éppen Zsolt fizetésnapja volt.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 Egy úszó jégtávlán millió dollár birtoklása nem jelent semmit. Johnson tehát nem érezte boldogabbnak magát, mikor zsebében a 360 frankkal elindult a párás füllett éjszakában. Egy ágy haladt előtte ingadozó járással. A fekete kemény kalap elárulta, hogy Blackúr a az. Ki ez az ember? kérdezte magától Johnston. Olykor hetekre eltűnik, családja nincs. Látszólag lezűlött európai, uzsorára ad pénzt. Állandóan fog piszkálót tart a szájába, és igen nagyok a fülei. Továbbá két foga elől aranyból van. A kávéházban szorgalmasan tanulmányozza az egyetlen újságot, amelyet a Bezből hoz a napi pósta. Keserű, barátságtalan arca van, töltött hord a felső zsebében, és olvasáshoz egy drócsip tetőt használt, úgynevezett swickert, az optikusok történelem előtti múltjából.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 Kifizette magának a kétszáz frankot, akkor rendben van? Akkor rendben van, felelte gyorsan Blackcur, mert sejtett már valamit. Johnson kifizette a kétszáz frankot. Nem bírta az erőszakosságot, verekedést, gyilkolást, és látta a feldühödött arcokon, hogy Blackcur élete tized másodperceken múlik. Itt a pénz, hónapra megkaptok mindent, én kezeskedem.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 Black Kur jól tudta, hogy mi vár rá, ha megtörik az őrültnek kijáró babonás tisztelet, ezért néhányszor napjába elénekelte a Good Night Sweet Hartot, és olykor táncolt is hozzá. Később, hogy ne essen az egyhangoság hibájába, felfrissítette műsorát a Good Save the king és a Téli Kertben Minden Este Mimit Várom kezdettük kupléval. Utána egy csődbe jutott maradékáru kereskedőtől meglepő fürgeséggel eljárta a donikozákok nemzeti táncát.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 Szó esett ugyanis arról, hogy az esős évszak beáltával lejönnek az atlasz oldalából a Berber pásztorok és az oázisba húzzák meg magukat. Blackúr jól tudta, hogy a hatóságok minden erőfeszítése dacára a hegységben néhány hónapja elharapódzott a száj és körönfájás. Ezért egy napon, kimerett szemmel, két karját az ég felé emelve beszédet tartott, amelyben közölte a néppel, hogy éjjel álmában a profita vendége volt egy tálpiláfrán,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 mert a próféta magához ragadja a ti adományatokat, hogy a szegény sorsú holtak lelkeinek legyen miből élni odafent. Ezt nem értem, jegyezte meg az egyik főnök. Mégis így van, a próféta szavai orkoi érthetetlenek, különben is az a fő, hogy ti elhozzátok az árut, a többi az ő dolga. És távozott. Muktárbej összeráncolt szemmel nézte, de nem szólt semmit. Végre is a szárasság bizonyára nem fog napokon belül elmúlni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 Átutazó cserekereskedők pihentek meg itt nagyritkán, és némi árut hoztak éjszakról, amit a katonák között el lehetett adni. Pipa szurkálót, belet és zsebnaptárakat, amelyek évjárat tekintetében a legfinomabb bóborokkal vetekedtek. Az őrmester és a kapitány a kísérőszekerekkel és a leváltott helyőrséggel visszavonultak magador felé. Bagomírba csak a közlegényeket váltották le, az altisztek maradtak.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 Kifra oázisból menekült a rabló támadáskor, ott hagyta mindenét, tehát ez a szőnyek csak is valamelyik rabló útján kerülhetett ide. A nyomozás megállapította, hogy a vendéglős egy gázi nevű tangobó pásztortól vásárolta. Az eset most már egyszerű, mondta az ezredes este két tisznek. Elküldünk egy katonát tangobóba, hogy tartóztassa le, és hozza ide gázit a pásztort. Ugyan, mielőtt ez a katona két lépést tehetne az országba darabokra tépik.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 Ugyanazt a csonkataktust ismételte, mint valami zakatoló vonatkerék. Ezt a képet a pálinka, a fegyvertisztításhoz használt viasz, a kaporál cigaretta, és valami romlott halféle szag egybeleget tette tökéletessé. Grandevul! úr! a tizedes, és úgy ugrott fel, hogy messze repült alul a szék. Rövid robajjal feszesen állt mindenki az asztala mellett, a belépő kapitány felé nézve.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 A légionista nem tiszteli a fejje baluját, hanem muszáj. Tehát rövidesen minden a régi lett. Éneklés, veszekedés, nevetés. A kapitány megfogta a söntés pultra tett drogot, a hosszú asztalhoz és leült. Ide hallgassatok, fiúk! Volna egy csecsebecsém, amit valamelyiktek elküldhetne a szeretőjének vagy a rokonainak. Olyas falta, mint mondjuk egy első osztályú légionista érdemkereszt, amit örmesteren alul még ritkán kapott katona. Csend lett.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 Ezért Teve háton a sivatagot érintve járta az útját, értesüléseket és készpénz szerezve a csempészárúért. Egy kis tíz éves arab fiúcska elvezette az állatot. A vak arab vendéglős jól hallotta, hogy Teve át tehát így üdvözölte a belépőt. Sálem, Van szerencsém, felelte a látnok, megevelve kemény kalapját, aztán leült. Feketét kérek, cukor nélkül, és ha van valami újságja, mozgás öregem!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 Kiment, feltette a kemény kalapját, tetejébe a burnuszt, tevéjére ült, és elsietett olyan gyorsan és szórakozottan, hogy drót az órán felejtette, és most olyan volt s arcával, mint a sivatag szelleme, aki egy vénasszony alakját öltötte magára. Vírat. Johnson könnyű léptekkel sietett át a tangabú folyó felé elterülő ritkás pálmaerdőn.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 A távolabbá csorgók szétszaladtak, mintha egy vágtató szpáhi ezre dérkezne, és mocskos gyermekeiket magukkal ráncigálva elbújtak kunyhóik mélyén. Johnson úgy állt egyedül a főtéren, mint egy bika. Itt volt a szája, hülyén nézett jobbra-balra, aztán megrázta néhányszor a fejét, mint mikor a szenvedélyes fekete kávéhívó a csészét mozgatja meg az utolsó korty előtt, hogy felkavarodjék a kávé alja. Megvesztek ezek?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 És ha elkapatja magát, majd megtanítom, hogy a légióban egy örvezető nulla. Érti? Nulla! Johnson olyan szeliden és derűsen nézett rá, hogy az őrmestert kis hiány megütötte a gutamérgében. Miután az altisztet mégsem üldözhette szerint, minden gyűlöletét a szerencsétlen fiatal Rollinsra összpontosította, mert úgy látta, hogy jó barátságba vagy Johnsonnal.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 A rádió is hírül adta minden nap, és ott függött a város a kérdető forgalmasa forgalmasabb utcák házfalán és az oázisok pálmafáin. Húsz ezer frank jutalom annak, aki kézre keríti vagy megöli az ismeretlen nevű hazaárulót. A fenti szöveg alatt black pontos személy leírása következett. Végül megemlítik róla, hogy Tangobó ország rablónépét állandóan tájékoztatja, és ezzel számos francia katona és polgári lakos legyilkolását idézte már elő aki a hazaárulót megöli, 20 ezer frank jutalomban részesül. Egy hét múlva 200 légionista erődítést kezdett építeni titokban egy erdei részem Valaki azonban ismét ellárulta őket. Muktárbáj rajtukütött, lemészárolta a katonákat és megszállta az erődöt. A plakátok szövege megváltozott.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 A mormogás futott a légionisták sorain, a szenegáli vadászokon keresztül a páhikon át a két tank műszaki osztagáig. A halálfia. Johnson ment a zászlóért. Most, gondolta megelégedettem, most végre sikerülni fog messzesedő szívereivel megelőzni a legcsúfa elmúlást, és itt halni meg gyorsan, romantikusan a becsületért, a lobogóért. Nyugodtan, dugott kézzel indult el a sziporkázó napfényben.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 Johnson, aki mindenféle módon igyekezett a fiút vigasztalni, vidáman kísérte az ezredi rodához, és kint várt rá. Az őrmester meghallgatta a kérelmet és a jelentkezést. Keskeny szemei szúrósan néztek, és táguló orcimpáink két gyors füstfelleget fújt ki. Aztán felállt. Miután oldalfegyver nélkül jelentkezett kihallgatásra, fegyelmi büntetésképp megtódom a postálvonást hat hétre. Rampez!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 Azután az Igil nevű hosszú, szurony markulatig szaladt bere az őrmester két várózsája között a hátába olyan erővel, hogy a hatalmas testet a szemközti szekrényekre csapta, odaszegezve a melkasán keresztül. Csak egyetlen gurgulázó, csodálkozó hörgés hallatszott. Recsenés és zuhanás. Johnson beugrott az irodába. Áltak. Megöltem, mondta Rollins csendesen. Újabb hat hétre elvonta a postát.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 felelte a rabló megvetően. A következőkre gondoltam. Mutató újjával kitartásra intette a bejt, aztán benyúlt a belső zsebébe, kaparászott a töltőtolla és a cvikerek között, mintha valami cédulát keresne. Végül elővette egy kis belga hatlövető revolvert, és négyszer egymás után a bej hasába lőtt. Muktárnak miközben lefordult a székről, és elmerült körülötte a világ, futólag átvillant kihunyó öntudatán, hogy a négy lövésre összecsődül a tábor.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 Teddy, ugye van remény? Te olyan hős voltál. Talán csak betudják. Ijetten hátra lépett. Johnson két öklére hajtotta a fejét, és elkezdett kacagni. Kacagni? Oly hangosan, hogy az őr ijetten dugta be a fejét. A haditörvényszék tárgyalása jóformán csak formaságnak látszott. Fáradt kérdések, szokványos jogi megjegyzések. Ilyen esetben az ítélet megdönthetetlen, kőbevésett sablon. Az elnök odafordult a vádlotthoz, hogy kíván-e az utolsó szójugával élni. Azt hiszem felesleges, feleli Johnson. De én igenis kívánok az igen tisztelt vádlott utolsó szavának a jogával élni, mondja most valaki, aki nem rég érkezhetett, és ilyeségében még a kemény kalapját is elfelejtette levenni. A gyilkosság ügyében akar vallomást tenni? Azt hiszem, kérem.